بتقول ما حصلتش طيب. لما المهدي موجود في ساعه العالم فين المهدي فين المهدي المنتصر? لما الخس بقى في كل مكان ده في اسكندريه هنا في 24 خسفه ارضي اما تخلص بعد ما تخلص كل ده كل العلامات اللي قال عليها رسول الله ويتطولون في البنيان الحفاء العرا والهواء الانفاق في مكه وفي حلوان كل دي من العلامات الرياح الحمراء الرياح الصفراء اعاقه الوالدين كل ما هو موجود في احاديث رسول الله يقص علامات ظهور الامام المهدي قد تم بالفعل وهو ما موجود اه فين موجود برضه في سوره الاسراء وسوره الاسراء بتاكد الكلام ده طيب العلامات استاذ, مصعب. أستاذ, أستاذ مصعب. لا, لا لا لا لا الهصة دي, الهصه دي الهيصة دي علشان ما فيش اجابه على السؤال البش مهندس هاني قال المهدي حاليا موجود المهدي المنتظر انا بسال سؤال واحد فين المهدي الموجود اللي هو بيقول عليه و...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 اللي هو ابن الإنسان في الإنجيل هو عيسى ابن مريم عند الإسلام أو المهدي المنتظر كما يقال عليه، المهدي المنتظر ده قبل أن يكون المسيح عيسى ابن مريم قبل أن نعرفه بالمسيح عيسى ابن مريم سوف يكون مهديا ومنتظر لسه إنما لما يأتي بالفعل سوف يكون المسيح عيسى ابن مريم.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 ش هنروح له بيته بس هنروح الملكه كليوباترا ومن هناك اعرف من هو المهدي المنتظر ده اذا في حاله نجحنا في خروج الملكه كليوباترا بالفعل مثل اهل الكهف ليس فيها روح لكن عندما يمس المهدي المنتظر جبين الملكه كليوباترا سوف تعود الى الحياه مره اخرى سبحان الله